Administraia prezideniala, prima a la amenda primit de Claus Iohannis de la CNCD. Predintele Claus Iohannis a fost amendat cu suma de 2000 de lei de către Consiliul Național pentru combaterea discriminării, pentru ce a folosit cuvântul penal în declaraile publice. Administraia prezidențială arată ce președintele contestă această amendă, pe care o consider una eminamente politic. Președintele României consider ce este o decizie politică, va contesta la instanța competentă, decizia CNCD, arată administraia prezidențială.